Svět kolem nás je fascinující symfonií všeho, co nás obklopuje. Nejedná se ovšem jen o věci, které můžeme vnímat pouhým okem. Velké množství jevů se odehrává na tak malých úrovních, že je můžeme vnímat pouze nepřímo. Jedním z takových jevů je i Brownův pohyb. Pojďme se podívat na to, co to vlastně znamená. Tento jev byl pojmenován na počest anglického biologa Roberta Browna. Jedná se o jev, který nedokazuje nic menšího než to, že atomy a molekuly existují a neustále a neuspořádaně se pohybují. Ale jak? Brown pozoroval pohyb pilových zrnek ve vodě. Zrnka se náhodně pohybovala a byla tím pohyblivější, čím byla menší. Brown se nejprve domníval, že pohyb zrnek je způsobem tím, že jsou živá. Když ale celý pokus zopakoval s částečkami barviva, zjistil, že pro ně platí to samé. I tyto částice se totiž pohybovaly. V tekutinách, tedy kapalinách a plynech, se částice pohybují a to náhodně. Větší částice, například zmíněný pil nebo částečky barviva, se pohybují tím směrem, ze kterého do nich naráží více částic. Pojďme si ukázat tento jev na našem exponátu. Černé kuličky zde symbolizují molekuly vody, které narážejí do puku a ten si můžeme představit jako větší částici prachu. V některém okamžiku převažují nárazy z jedné strany a částice prachu se posune ve směru nárazu menších částic. V dalším okamžiku převládnou nárazy z jiné strany a částice prachu se posune zase jinam. Velký vliv na tento jev má teplota, při které k němu dochází. Na našem exponátu si můžeme nasimulovat, jak by se částice pohybovaly při různých teplotách. Čím teplejší prostředí, tím rychlejší pohyb částic je, protože mají více energie. Pokud je naopak teplota nižší, energie je méně a malé částice se pohybují pomaleji. Teplotu je na exponátu možné nastavit až na absolutní nulu, tedy minus 273,15 stupňů Celzia. Při takové teplotě by ustal jakýkoliv pohyb. Pokud jste si někdy přáli zastavit čas, stačí vytvořit prostředí o teplotě minus 273,15 C, což je naštěstí nemožné. Prostřednictvím našeho exponátu jsme zjistili, na jakém principu Brownův pohyb funguje. Naživo můžete tento pohyb pozorovat na exponátu, kterým se budeme zabývat v dalším videu. A na Brownův pohyb se podíváme pod mikroskopem.